Земляки. Сьогодні ми зібралися з трагічної події. Гірким болем трагічна звістка звалася в серці наших земляків. Невблагана смерть забрала ще одне молоде життя смілянина доброштана Дмитра Миколайовича. Сумно від того, що білими лебенями в небеса вилітають найкращі. світ української нації, безстрашні, мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Дмитро Миколаївич служив солдатом, стрільцем відділення 3-го патрульного взводу, патрульної 3-ї роти, 3-го патрульного батальйону військової частини Збройних сил України. Вірний військовій присязі під час виконання бойового завдання щодо агресії Російської Федерації у місті Маріуполь загинув 27 березня 2022 року від множиних осколкових поранень тіла ушкодження наслідок бойових дій. Найкращі з кращих падають від кулі. Будьми своїми землю прикривають. Судним набатом в селах і містах звучать слова герої не вмирають. Шануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого земляка Дмитра Миколайовича Доброштана. Шановні сміляни, побратими, друзі Вчора раз ми збиралися тут, щоб віддати та провести в останній путь нашого героя Дмитро Миколаївич був дійсно гарним сином, він був гарним побратимом, він був гарним другом товаришем Але для кожного з нас він залишиться героєм і кожен з нас він має стати прикладом, прикладом того, як боронити незалежність та суверенітет нашої країни. Він один із перших, пішов на цю війну. Він не звадив присяги. Він до останнього дня був своїм побратимами. Він є дійсно приклад. Шановна родина, шановні земляни, сьогодні ми вкотре спиралися з сумною нагоди. Щоб подати слова Глубокий шана і поваги Смілянину, нашому герою, молодій людині, який ще жити та творити, але він залишив власну домівку і пішов захищати нас з вами. Немає слів, щоб підібрати для втіхи рідним, близьким, покійного. Рівні міського голови всієї Смілянської громади висловлюю найщиріші слова співчуття. Герої не вмирають. Слава Україні! Слава. Світлий, добрий, спомен завжди залишиться в наших серцях. До спільної молитви запрошуються військові капелани. Благослове Бога, завданині був час і навіки відхід зділи ми карми молимося і волись викликися ти представ молимось за спокоєння душі спочило воїнов но представмо Дмитро і за випущенью муся всій країні моїй люди Господи помолуй Господи помолуй Господи помолуй за спокій душі спочило во Христос пам'ятного воїна, героя Дмитрия, який віддав життя своє за волі Соборній держави нашої України і щоб простили всьому всякому віки його воїнні і невоїнні. Сьогодні наша молитва несяться до Господа Бога, за нашого воїна, за дівнока, за Дмитра, за якого ми сьогодні просимо Господа Бога, чергуй гаразд. Це чергового нашого земляка, який віддав життя своє за волю соборні держави нашої країни, який разом сьогодні з небесним воїнством опікується нашими тими воїнами, які сьогодні тримають оборону нашої держави. Сьогодні ми повинні зрозуміти, що тільки з Богом, тільки з вірою в Бога ми здолаємо цього Сучасного бляха, прикладаючи багато зусиль і, на жаль, багато жертв приноситься на вітаї нашої перемоги. Серед них також і такі молоді хлопці, як Дмитро. Прийдіть, останні цілування, вітаємо, браття, спочиламо, дякуючи Богові, Бо він відійшов від роду снова, і до наближається, не дбаючи вже про суету та про многострасне тіло. Е, нині рідні і друзі ось розручаємось, щоб упокоїтися йому Господу помолимося. власними руками, завжди в колі друзів. Сьогодні тут однокласники, їхні батьки, сьогодні вчителі, всі прийшли провести його. Тому що він завжди поряд з іншими. В усіх справах, які проводили в школі, в класі. Він патріот, він не сховався в перші дні, в перших рядах. Пам'ять про нього завжди буде в наших серцях. В усіх, хто його знав, тільки хороше. Хочеться сьогодні підтримати маму і сказати щире спасибі за такого сина. І спасибі, що в нас є такі герої. Слава українським героям-захисникам. А ми вшановуємо пам'ять нашої Діми. Ми будемо завжди пам'ятати Дмитра Доброштана. У мене в пам'яті він залишився а, тільки в приємних моментах. Я пам'ятаю його підтримку, От, я пам'ятаю всі такі приємні, теплі моменти. От, і зараз він почив, і я певен, що власне, він почив за нас, за нашу державу. Він боровся за своїх рідних. От, і, власне, те, що потрібно сказати, що герої не вмирають. Цей герой, він не вмер.